Розвозять на процедури та годують гарячими обідами. Як допомагають працівники благодійного фонду «Карі» та з мешканцям шелтерів для переселенців. Новий центр гуманітарної допомоги. Де відкрився, скільки осіб уже скористалися послугами, та який графік його роботи. Подаруй бібліотеці українську книгу. Безстрокова акція триває в централізованій бібліотечній системі Хмельницької тергромади.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 Ну, вы сами видели, с палочкой, кто с палочкой, кто...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 Ну, опять таки, ну що раз їжеш, то же, как бы, не поїжджеш. Мешканка шертеру Олена Сидорова, людина з інвалідністю, розповідає, що найбільше потрібно пожильцям. Найбільше нам потрібно, мабуть, харчування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 1 жовтня під час штурмових дій на Херсонщині загинув молодший сержант бойовий медик Юрій Мосьпак, чоловік родом з Ізяслава. Цю інформацію підтвердили в Ізяславській міській раді. Місце та час поховання наразі невідомі. Під Херсоном загинув ще один військовослужбовець Святослав Ушпалевич, чоловік з Ямпільської громади Шепетівського району. Цю інформацію підтвердили у прес-служби Ямпільської селищної ради. За їхню інформацію Святослав з перших днів війни пішов захищати Україну. Про дату та час зустрічі загиблого героя, а також про місце і час проведення поховання у громаді повідомлять додатково. Станом на 4 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 60 тисяч 800 російських військових. Противник втратив 2424 танки та 5018 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1407 артилерійських систем, 340 реактивних систем залпового вогню та 177 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 266 літаків, 1026 безпілотних літальних апаратів та 228 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 3823 одиниць, спеціальної техніки – 131 одиниця. За 223 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 246 крилатих ракет. 21 свердловину будують на Чернелівському водозаборі. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, цей водозабір забезпечує обласний центр водою. Нову свердловину будують, бо частину інших через рік виводитимуть з експлуатації. Завершити будівництво, за словами Василя Новачка, планують до кінця жовтня. В рамках проекту реконструкції водогону передбачена заміна самого водогону і, і будівництво додаткових свердловин. Глибина свердловини планується 60 метрів, діаметр 400 мм, дебіт свердловини проєктований 200 кубічних метрів за одну годину. Вартість свердловини згідно проєктно-кошторисної документації – 2,5 млн грн. А далі, в наступні роки, також плануємо будувати додаткові свердловини і поступово вводити старі свердловини, які були побудовані ще з часів будівництва Чорнолівського водозабору. Рима Костіна родом з Лисичанська. Найперше, що знайшла серед речей – взуття. Нужно помірити. І Ще в першу чергу, потрібна зимня, звісно, одяга, і обувь, і одяга, і какие-то. Ну От сказали, що відкрилася ця палата, ми прийшли побачити. Я тут з дочерю, з внучкою, внучка вчиться. Також вперше до нового центру видачі гуманітарної допомоги прийшла переселенка з Херсону Ірина Плотнікова. Каже, знайшла необхідні речі для себе та своїх рідних. Я думаю, може це мамі будуть джинси. На резинки вони, мене мама трошки більше мене, сподіваюся, що і підійдуть. Вони хочуть не нові, але в доброму саду. Це блузка теж буде, чи на мене, чи на маму підійде, чи не буде. Свята родині не треба буде щось вдягнути. Це думаю, буде на мою молодшу дочку, ну, куртка джинсова. Сподіваюся, що підійде так ну, на нова. Нам до сих пір катастрофічно не вистачає постільного, подіяла, мабуть, ще десь два було то було б добре.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 для, для чоловіків, для жінок, для дітей теплого взуття у нас е, обмаль. Ну і в, люди потребують е, е, ковдр, пледів.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 теперішня, а то стара, ну, але ну, що ж, на нових машинах, лучше ну, їздити, як на старих. Так пропередний від військових автомобіль, каже водій із 18-річним досвідом Віктор. Авто водночас може перевозити шість поранених і два медичних працівники, розповідає командир одного з підрозділів добровольчого формування «Авангард» Сергій. Цей автомобіль був придбаний і підготовлений, і обслужений для роботи, для надання допомоги медичним закладам, які працюють над відновленням здоров'я і життя наших воїнів-захисників. Він економічний, він достатньо, скажімо так, вкомплектований є для роботи. Він має, як ви замітили, 5 місць для перевозки поранених і обслуговуючого персоналу, має також ліжко для Нерухомих. Автомобіль обладнаний засобами для пацієнтів з особливими потребами, розповідає заступниця директора з медичних питань госпіталю Марія Таманчук. Він нам надасть можливість надавати більш якісну медичну допомогу нашим особливим пацієнтам. Це пацієнтам з особами з особливими потребами. Він обладнаний підйомником необхідним для транспортування наших пацієнтів, обладнаний підключенням до дефібрилятора, до штучної вентиляції легень. За словами командира одного з підрозділів добровольчого формування Авангард Сергія, одне їхнє медичне авто працює на передовій. За його допомогою з точок евакуації до лікувальних закладів вивезено 120 поранених. До відправки на передову наразі готові ще дві медичні автівки та два екіпажі. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Добрий день. Працівниця Іванковецької бібліотеки філії номер 23 Тетяна Гаврилюк заходить до Центральної публічної бібліотеки з коробкою книг. І роздобутка, і Горницька. Так? Остап Вишня, класики. Їх привезли для технічної обробки. Книги розповіла Тетяна Гаврилюк, придбала за кошти меценатів у межах акції Подаруй бібліотеці українську книгу. При виборі орієнтувалася на вподобання читачів. Історичні от Дарина Гнатко просить тоже для дітей енциклопедії такі, що їм цікаво, вони дуже люблять про рослини, про тварини, про людину. І взагалі українських авторів – Надія Гоменюк, Протика Пранови, Світлана Талан та інших українських авторів. Активно долучаються до акції читачі бібліотеки, каже працівниця Центральної публічної бібліотеки Олеся Горобняк. Здебільшого вони приносять сучасну художню літературу. Наприклад, на сьогодні дуже популярна серія книжечок Джуді Муді. Це дівчинка, книжечка написана у вигляді щоденечки, їх там може бачити ось 12 частина. У нас в бібліотеці наразі їх тільки до восьмої. І дівчинка, наша читачка, переселенка з Харкова, вона прочитала в нас усі книги, купила собі ще останню 12, прочитала і теж подарувала нам. За словами Олесі Горобняк, акція «Подаруй бібліотеці книгу» не нова, та зараз, каже, вона актуальна, як ніколи. Ми нарешті прибрали повністю всі книги російською мовою з відкритого доступу у бібліотеці. Звісно, книг стало менше. Читачі читають, читачі хочуть читати, і тому ми нагадали їм про таку акцію, щоб вони дарували бібліотекам книги. І вони почали, почали приходити і почали приносити, хоча вони робили це і раніше, але, можливо, трішечки менше». Частину подарованих бібліотеці книг планують відправити до іспанського міста Саламанка, розповіла директорка централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади Тамара Козицька. Там Асоціація українців ініціювала створення української школи вихідного дня «Золотий цвіт», де рідну мову та літературу викладає хмельницька поетеса Наталія Поліщук. Також там вивчають українознавство та національну хореографію. Літератури бракує, тому що тут, на жаль, такої української школи не було до цього часу в цьому місті, а у зв'язку з війною кількість діток-переселенців, зокрема, збільшилася. І дуже важливо, щоб ця школа була таким осередком для об'єднання українців в цьому місті, для того, щоб ми підтримували в діток зв'язок з Україною, розповідали їм, хто вони, звідки, щоб вони не забували рідну мову, продовжували вивчати історію, мову, культуру, літературу, читали. За словами Тамари Козицької, в бібліотеці збирають і книжковий пакунок для дорослих в Іспанії. Ми вже відібрали і журнали, які нам були подаровані дитячі, розмальовки. Але хочеться і дорослої літератури для дорослих читачів, тому що вони також цього потребують. І бажано сучасну українську літературу, тому що тут вони звикли її читати. Так, ну, можливо, класику української мови. Ось таку книгу ми відбираємо.